یاس وقت المن رب کم بشفافی بہدم و رحمۃ المین <للمومنين> اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آ گئی اور وہ دلوں کے کیلئے شفا ہے یکخرجو من بتونا شراب مختلف نلبان ہو پی ہے اس کے پیٹ میں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے جس کی رنگتیں مختلف ہوتی ہیں اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے ورنو من القرآن ماحُا شفاؤں و رحمۃ المن اور ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے حق میں تو شفا اور رحمت ہے وضاء مرض طوفہ ہوا یشفین اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی اللہ مجھ کو شفا دیتا ہے قل والدہ امن و حدم و شفاؤں